أعوذ الجد منك الجد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك لا اله الا انت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت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 يا قيوم وفق امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك، اللهم انصر به دينك وكتابك برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير للإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم